היי hey, חברים, שלום לכם, זה כל כך כיף לשיר איתכם ניגונים, תווים צלילים, וכאן כולנו חברים אני דרור עמי. זה הכל וזהו שמי השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי דרור אמי, והחבור בוני תחרות השירים קדימה דרו רמי. שיר שיר שיר על ראשי חזיר עם זנב ירוק וגוף כחול בהיר. לא, לא! זה, זה לא הגיוני! אני אנסה שוב. שיר שיר שיר, שיר יש לי חור בקיר גרבות תולעת שאוכלת חציר. מה? מה? אין לי בכלל בבית ובטח לא בקיר. תרור אמי, תתרכז! תאהב את השיר. קדימה. ו... שיר, שיר, שיר, הנמר מהיר, כל היום הוא רעב, אבל הוא אוכל גרגיר. מה? נמר רעב אוכל גרגיר? זה פשוט לא... היי! Hey! שלום לכם! מה שלומכם? אולי אתם יכולים לעזור לי? אני בדיוק מנסה לכתוב שיר חדש, וחסרה לי שורה אחת עם חרוז. לי. שיר, שיר, שיר. יפה. אני אף באוויר. רגע, זה חרוז יפה, אבל אין לי כנפיים. בואו ננסה שוב. שיר, שיר, שיר. חצילים בסיר. Mm, גם זה חרוז יפה, אבל אני לא טבח. בואו ננסה. מוכנים? שיר, שיר, שיר, אני מתוק ומריר. רגע, אני... אני גם לא שוקולד. לכתוב את השיר הזה זה קצת מסובך. אני פשוט אתקשר אל בח הטבח. טרללה, טרלילי, טרוללה... אוללה, מה זה? יש לי טלפון. הלו? בח הטבח, זה דרור אמי. זה מי? דרור אמי. מה? מה מה? מה ממי, דרורי מי. השחד האהוב שלי. מה שלומך? בחת הבח, יש לי בעיה. אני מנסה לכתוב חדש, ואני לא מצליח למצוא חרוז, שגם יהיה ומרגש ויפה. אוו, קפה. אל תדבר שטויות, רורי. בשביל לכתוב שיר, אתה צריך להתרכז. ואז לקחת... Barbazan, Velasimotan, Alav, les Harbikens, Aléralizrok et Achir Betsiracir. Betsir et Achir Medyuk et Achir Betsir. Les Harbikens aller à les arbets et les. Les aussi l'acire, Chrousim, Adib Chrousim, Sivonim, Kamovan, Shetzarir, Natz Gam. גדול אל מקל, קמו van גיטארים לוסים, דבימ, V קמו van לולישקואר ל assumptions, sacs enfants, migrants, vans, V קמו van bazal, V לא גדול, אפçi, ליבריוט, תודה. לאחר מיכל אתה צריך להרביב, משיביב, צימוד, מיום פח. ха ха, שלום לחברים לדים, כל בACH, אתה בACH, בתי לחמים, רישום, מהתמדב, ויום נילמד, משהו מיוחד, נילמד לبرشلونة, בתור חצייר. ха ха, ל filmmakers שרוצים ליצור שירים, יש דברים חשובים, חביבים, ותובים, מילים, חורזים, באנגלית ומקצת. זה הזמן לגלות אז הקשיבו עכשיו המילים יכולות להיות ארוכות מדליקות מצחיקות או אולי מתוקות בקות אשרקות מבציקות הן בנות ויצרות משפצים ושורות בעולם הקשירים מצחיק ונעים מרקיבים חרוזים מנגינות ועולים תפוזים שזרזים, ארגזים ברווזים ילדים שקופצים לא רוצים חמוצים חפצים, נוצצים, מקפיצים, עציצים המקצב מגלי את תזבור של השיר לפעמים הוא יציא, לפעמים הוא מהיר אם מוגדים מגלים את הקצב מהר איזה כיף להרגיש שהכל מתחבר וחרסים, מנגינות טועים הסתרפו לחגיגה העולם בלי דאגה חלמות ועולם כאן מגשבים בעולם השירים תודה רבה, תודה רבה לך, בלכת הבך uh, האמת שלא עזרת כל כך אני כבר אמצא פתרון תודה ולהתראות. להתראות גם לך. ורק אל תשכח לקחת את הרמקול וגם להשים פה לימון ולקחת הרבה הרבה דברים ופשוט להרבה! טוב, חייבים מיץ הרמוניה. אתם לא יודעים מה זה מיץ הרמוניה? זאת ההמצאה הכי שלי. בואו! שימו לב! לוחצים על הקלידים ומקבלים מיץ תאים, מיץ מדהים, מיץ מקסים אני דרורמי זה הכל וזהו שמי השירים הם עולמי שר לכם ולעצמי קורים לי דרורמי מה שלומכם ומה שלומי השירים הם בלבכם תגלו בעצמכם מקבלים מיץ מדהים, מיץ של זמרים, מיץ של אלווים, מיץ שפיץ שנפל על הציץ! הגזמתי! הגזמתי, הגזמתי, הגזמתי, גזמתי... היי דרורמי! היי, לולו! מה אתה עושה פה? חשבתי שהיום תחרות השירים. כן, התחרות מתחילה בעוד כמה שעות, אבל החלטתי שאני לא הולך. לא הולך? אתה לא אמור להופיע? כבר לא! החלטתי לוותר! ‫באתי להחזיר לך את האוזניות. Mm, ‫זה נשמע כמו סיפור ארוך, ארוך, ארוך. Mm -hmm. ‫בדיוק הכנתי מצרמוניה. ‫מה? ‫שמזוג לך כוס, זה יעזור לך. ‫ייעזור לי במה? ‫במה? יש בו את כל מה שאתה צריך ‫כדי לזכות בתחרות השירים. ‫תמצית של אומץ, קצב, צלילים, ‫מנגינות וגם הרבה... רגע, את השאר אני לא יכול לגלות לך, כי זה מתכון סודי. אבל אמרתי לך שאני לא הולך. פתאום לא הולך. אל תדבר שטויות. פוף פוף, אני שר היום ונורא. לפעמים אני אפילו שוכח את המילים. אתה מתרגש. זה טבעי, זה קורה לכולם. אבל ברגע שאתה תעמוד על הבמה, ‫פתאום הכול יסתדר. ‫אתה מוכשר ומקסים. ‫-תפסיק להגיד את זה. ‫אבל זאת האמת, לולו. ‫אתה פשוט די. הכי מדהים. ‫די. ‫אבל אתה כזה מתוק. ‫-נו! ‫אתה, נו. אתה כזה מה, מה? מה מה, מה, מה, אתה... מה? ‫אתה, מה? אתה... מה? אתה... אתה מגזים, דרורימי. ‫מגזים. טוב, נו, בסדר. ‫הגזמתי, סליחה. ‫אתה יודע מה? ‫אולי אתה צודק. נכון. ‫לפעמים חשוב לדעת מתי לוותר. ‫נכון, אבל אולי... אולי, אולי תישאר כאן איתי, ותעזור לי לכתום את השיר החדש שלי. שאני אעזור לך? אתה לא רוצה? בטח שאני רוצה. לא חשבתי שאני יכול. מי שרוצה באמת, יכול באמת. עכשיו שים לב, זה הולך ככה. מוכן? כן. תקשיב. אם אני מרגיש עצוב, נשכח או קצת עזוב. אם קורה לי שפתאום, לי שמש במהום. זה יפה. את עיניי אני עוצם, מתרכז ומזמזם. שיר חדש או שיר אחר, שיהיה לי לחבר. ופה אני בבעיה. תראה מה יצא לי. שיר, שיר, שיר, ישך זיר נדיר. תולעת אם דבשת וגמל צעיר. גמל צעיר? לולו. אני לא מצליח למצוא את השורה המתאימה, המילים רק מצחיקות, אבל ריקות מכוונה. אז תמשיך, תמשיך. אין לי המשך. אז תמשיך לנגן עד שנמצא. אני, אני חושב כבר יומיים, לאולו. אני צריך הפסקה. אל תפסיק לשיר, אם לא תפסיק, אולי זה יצליח בסוף. אל... שוב ושוב, אל תפסיק לשיר. אל תפסיק לשיר, אל תפסיק לשיר, אל תפסיק לשיר, אל תפסיק לשיר. אל תפסיק לשיר. אל תפסיק לשיר. אל תפסיק לש... אל ת... היי, לולו, מה אמרת עכשיו? תמשיך, תמשיך. לא, לא, השני, השני. אל... אל... אל תפסיק לשיר. לולו, נכון. נראה לי שזה יכול רוצה לבדוק? כן. יש. אז אני השיר, ואתה תצטרף עם שלך. איזה كيف אני מתרגש. מוכן, מוכן. שיר, שיר, שיר. אל תפסיק לשיר. זה יפה. כן. בוא ננסה שוב. שיר, שיר, שיר. אל תפסיק לשיר. תגלה את הכל ותפיצור בהיר. שיר בכל גם אתה יכול להאיר. אז נעים להכיר. זה עובד לולו, זה עובד. זה אתה תכננת לשיר לי את השיר הזה? מה זאת אומרת? ידעת שזה יסמח אותי? הרגשתי שהשיר יתאים בדיוק בשבילי. 아, השיר יתאים לך כי הוא דיבר אליך. אתה בוחר מה מתאים לך. אז אני רוצה שהוא יתאים לי. ما, מה, מה בדיוק יתאים לך בשיר? המשפט שלי. אל תפסיק לשיר. אז לולו. נראה לי שאתה יודע בדיוק מה לעשות. להשתתף במופק ישרונות? אתה קורא את המחשבות שלי? אפשר לקבל את המזניות בחזרה? בטח. וגם, כך גם את השיר. טאדאם! וואו! אתה נותן השיר שלך? למה לא? הוא שייך גם לך. ואתה תבוא לראות אותי בתחרות השירים? בטח שאני אבוא לראות אותך בתחרות. כולם יבואו לראות אותך. אתה קדימה לולו, בואו נלכן, תחרות השירים. <laughs> אם אני מרגיש עצוב, נשכח או קצת עזוב. אם קורה לי שפתאום, אין לי שמש במרום. את עיניי אני עוצם, נתרכז ומזמזם. שיר חדש או שיר אחר, שיהיה לי לחבר. <laughs> <laughs> שיר, שיר, שיר. אבל תפסיק לשיר, תגלה את הכל ותפליצור בהיר. שיר בכל Shir, shir, shir, on the bicycle, shir, we ride together, we ride together, shir, shir, shir, on the bicycle, shir, we ride together, we ride together, shir, shir, שיר on the bicycle, shir, we ride together, we ride together, shir, ואתה יכול להאיר אז נעים להכיר שיר שיר שיר אל תפסיק אל תגלה אל את, את, את ותפיצור בהיר שיר בכל גם אתה יכול להאיר נעים להכיר אל תפסיק לשיר תן לי. רציתי להגיד לך תודה שלא הסכמת שאני אבטר. בבקשה. ותודה גם לך שלא הפסקת לשיר. וגם אתם שם בבית. אל תפסיקו לשיר. לולו, לולו, לולו, לולו, לראות פרקים נוספים של דרורמי ואחבוגונים כן אז תלחצו כן קוד קאן קוד רוצים להירשם לערוץ שלי כן אז תלחצו כן קוד קאן קוד אז תגידו מה, מה? ותגידו מי, מי? של דרור מי. <laughs> דרור מי. נו, תלחצו. דרור מי